Всім привіт, з вами Мій ЮА. І сьогодні ми будемо... Будемо розказувати аністичну історію. Продовження, першої частини на каналі On The Films Піре озвучки починаємо. От так, звісно, вірю, як саме над хіменом відпукнувся в голос старця. Його очі заблищали ще є скривішою, просіючи темряву свого обличчя. Але мандрівник не надав значення тому, що риси того лику були аж ніяк нестаречними. Ми обов'язково знайдемо його. Довірся мені, я знаю точно, він існує. Почувся скрегіт від дерева об камінь, так старий узор у зображуваному почутті радості гострою дерев'яною палицею провів океані і брилі, на якій вони стояли від себе до молодого подорожнього. Ти говориш про це, як про реальність. поситель не міф, придуманий такими, що бояться, а ні, що надає тобі впевненості у тому, що він є. Хлопцеві хотілося вкопитися за руку що стояв поруч з ним, але він все ніяк не міг дотягнутися навіть до краю мантії, яку з самітних був одягнений. Знання мій юний друже, знання всієї легенди, а не її уламки. Привид нахилився ще ближче і сам своєю рукою скупився за плече страж дитяного. Є в історії одна зачепка, але я такий старий. Щоб продовжити пошук, який старий і остання надія моя, і не тільки, волаючи, шепотіла кінь. І неможливо було не перейнятися до цього благання повного прохання та обіцянки нагороди за зусилля. Що потрібно зробити, я зроблю все, що скажете, заради всіх, рішуче. Тиснувши кулаки, що знайшов, ніби став відчутним сенсового пошуку. Молодик бажав тільки одного Настан... – настанови від того, хто знав більше. Ти, зна... ти знайдеш його, якщо у темряві дня побачиш промінь світла. Іди з променем, він приведе тебе до того, хто зможе допалити це сонце знову. Іди, йди до цієї печери. Прямо, прямо і знову прямо, вона виведе тебе до лісу, ти блукатимеш по ньому, але знайдеш, не знайдеш, залиш мене тут, не шкодуй, ми ще зустрінемося, йди, не зволікай. Я зволікав і повторю моїх помилок. Змушений, змушений через подьорі, свого старого юнака стрімко увійшов у рвану округи, Кам'яного виступу варто йому сховатися в глибинах печери, як поведельник зняв його голову голоду. Каптур, де прихований недовгарком, запалив могутній молок кип, чеплений з краєм його палиця, впитую тугу дугу щепину, щелину між камінами мертвої долини, на якій він стояв. Повні самообмани хочуть бути ошуканими. Троуси, привода, зникли ноти. Чи мають яка самовпевненість на рівні з легковіри? Вон. Бо... І не залишилося старе чують добродушність. Та можна мені його дію. Хазяїна. Він такий молодий, такий енергійний, соковитий, свіжий, чесний. Задерзлося в ногах у чоловіка в манті і, з'явившись на каміні, дня, що тебе, потепліло від вогню. Дивилося на нього знизу вгору, чекаючи його доброї волі. Ніс грізна відповідь змусила змія стримати свій апатит і служити лазуном. Я згоден скуштувати недоїдків, тільки хазяїн. Як ви накажете? Задушити його, поставити під ніжку, вдохнути зі Розб'ється. Ось смачна кишка буде. Ха-ха-ха. Змію облизувався і її хитував. Уявляючи собі те, то це близько не перебуваючи. З істинним побажанням того, хто в цій зв'язці був сильнішим. Маючи більшу кількість кінцівок, можливих для мертвіня. Задуху, Змій назвав першим різко і різкою стрімко, тому що саме завжди боявся міцної руки людини здатньої хвацької задавати його спрагу, продовження свого буття далеко не марно. Істота у своїй підступності, одяг з господарем, він завжди робився ще жалюгіднішим, ніж є, але все ще усвідомлював себе корисним, развов живий і потрібен для чергової великої справи. Ти підеш за ним, повзуючи бреху, міцна рука вказала напрям, а строгий голос додав: Йди позаду, будь поряд, випереджуй, але не потрапну. Мовчи, плотай лісовими стежками, веди за собою по колу. Звичайно, хазяїне, це як ви забажаєте. Місяць зійшов, тонкий степ, висвітлював землю та срібне світло відбивалося про лусочки зміїної шкіри. Звиваючись з усім тілом, істота вела за собою втомленого мандрівника що прийняв цей блиск у темряві лісу за промінь світла. Хлопець вибився з сили. Він міг зробити привал, не дозволяв собі жодної хвилини відпочинку. Промінь міг вислизнути від нього, а треба було йти далі. Ід... І далі, доки він не приведе до того, хто знає, як запалити сонце знову. Міф реальний. Це точно так, як Сказав той старий, за печерою ліс, А в лісі блукаючи промінь, І він веде, веде за собою, А йому треба йти за ним, Обов'язково, заради всіх, Рятунок прийде, він врятує. Ноги не слухалися, Виснажене тіло звалилося біля входу в печеру, Коло по темному лісі зроблено. Хлопець не зміг побачити, куди подівся промінь, за яким він вів полювання, але почув кроки біля себе, не поверхнув ти ні ногою, ні рукою, Залишається тільки слухати, і ти жодного разу не, з... не засумнівався. Що бачиш, га. Зараз. Наразі це все, підписуйтесь на канал, ставте лайки Блимайте у дзоник. То що Я завершую Ви знаходитесь на каналі mehasy.ua Підпишіться також на Blackberry Film Inc а також підписуйтесь на Onifilms Перезвучка Демон. Там буде продовження Першої частини Там вона є Зараз Тому це все Сподіваюсь вам сподобалось Відео Відео Ні Аудіозапис Всім до побачення До зустрічі Кожну неділю або кожен день буде виходити відео по книгам, книжкам або дещо інше. Вибачаю, якщо повторююсь, підпис... підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Всім пока-пока.